السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة كيف الأخبار؟ إن شاء الله تمام؟ يعطيكم فيديو جديد، اليوم المقطع مو زي المقاطع عادية. اليوم المقطع راح نشوف مهام فورتنايت جديدة، جايبين لنا مهام جديدة اللي هي مهام عيد الميلاد، تمام؟ هاي هي شوف القي هدايا عيد الميلاد، ارقص أمام كعك، استهلك كعك عيد الميلاد في مواجهات مختلفة، شباب هي ايزي تمام؟ شوفوا حطيكم ثلاث مهام، أربع ماكن واحد اثنين ثلاثة، بس لازم بأجيال مختلفة تمام؟ فراح ننزل نسوي هذول على جيمنج جيمن عب إشي في اللعب لأنه قاعد تحاول إنك تلاقي شيء نادر فما يعني يعني إشي صعب فالاحسن لك علشان إنه يعني تلقاهم وضبط كل شيء حق تبعك تلعب تيماند عندما الفريق خير شرف ازكر شباب دخلنا تيم رمبل. شباب, شباب راح ننزل هون، ما شباب ما علينا، مو بنجيب ايوه هي، شوفوا شوفوا شوفوا، تاخذوا حبين، وبعدين الحب بتقصها أي رقصة خلاص تم، هاي انتهت أول مرحلة، شباب, شباب نطلع، ندخل جامداني. شباب نروح على موقع ثاني شباب بس بقول لكم شغله مهمه ان المهام لازم ما تصير بنفس الجيم تمام يعني آه بنفس المكان يعني كل جيم بتعيده لازم غير مكان فهمت قلت لكم بدنا دورين شباب هي اللي جينا هي مرحلة ثانية. تأكل واحدة لازم لازم ما ترقص لازم تأكل بعدين ترقص. تمام هي الثانية خالصة. مكان لدينا مكان لدينا مكان فك فك فك فك فك فك. لدينا مكان ما خلصنا لدينا مكان خلصنا هون. خلصنا هون. خلصنا هون. خلصنا هون. من وين هيك فبروح هون اه هي شوف امم واحدة خلاص انتهت المرحله الثانيه رجع عليهم مره ثانيه يلا المرحله الاخيره المرحله الاخيره المرحله الاخيره اخر جنب منوركم هاي هاي تمام تجهز شوف تجهز لا نرقص تمام اكتملت مرحله ايه. المرحله الثانيه حصلنا على الهديه هذا راح اصنع عليه تمام تمام تمام باقي آخر مرحلة فورتنايت <تصفيق> <أريد أنك. تصفيق> هاي القوم طيب يلا شباب نطلع بنشوف المرحلة الأخيرة تمام اوكي شوف بما أن خلصنا المرحلتين فان الوضع تمام تمام هي. أخذنا هي الحين وأخذنا الحلاوة والنجمة ما باقي آخر مرحلة واللي هي هي واللي هي هي بتشيل أملك شن طيب اوكي يعني إنهم. تمام شوف مثل ما شفتوا إشي أسطوري حصلنا على هذا كمان إشي أسطوري ماشي شباب بس قصة إنه أنا حصل هديك الهدايا صعبة ماشي فراح لكم مقطع من شخص اسمه بي دي جيمر تمام هو هو بعلمكم كيف تمام يلا اوكي نجي للمهمة الأخيرة والصعبة واللي هي ألق هدايا عيد الميلاد هذه تلاقيها بشكل عشوائي في الماب على الأرض يعني ما تلاقيها في مكان معين أو في بيت معين فانت روح للأماكن فيها فضائيين هذي ودور على اللي هي المكعب اللي ترميه ويجي لك سلاح الجندري اللي هو حق هدايا عيد الميلاد ألقي بس أربعة حتى لو في نفس الجيم وتكون خلصت هذي المهمة بس عشان تلاقي هذا الشيء يعني مرة صعب أوكي هذا هي لقيت وحدة هي دايما تكون على الأرض بشكل عشوائي لقيت وحدة تفتحها بس مطلوب منك تفتحها وتكون خلصت أول وحدة مطلوب منك أربعة تخلص أربعة وتكون خلصت هذا المهم هم صعبة شوي انك نادرا ما تلاقيها اوكي لقينا هذي هي الثانية نفتحها ويكون واقين كم اثنين هذا لقينا الثانية حرفيا ثلاثة قيام ادور ما لاقيتها واقين الثانية خلينا نفتح الحين بس شو ما نضيع علينا بايمس بس أوكي <سؤال> هذه هي الثالثة ديم الحظ اثنين في جيم واحد أوكي هذه هي الثالثة تفتحها يكون بقينا واحدة ديم الحظ الحين بس بقينا واحدة نكون خلصنا هي مهام عيد الميلاد أوكي لقينا هذه هي الرابعة نكون خلصنا كل مهام عيد ميلاد فورتنايت الرابع اجي لك جائزة رمز تعبيري لما تخلص المهمة الثالثة وكذا تكون خلصنا جميع مهام عيد ميلاد فورتنايت الرابع تقريبا كل مهمات كانت سهلة الا اخر مهمة لانها لازم تدور على شيء الجندري يعني شيء يعني نادر انك تلاقي تقريبا قعدت ستة جيم سبعة جيم ادور على هذا الاشياء ما لقيتها الا في جيم واحد لقيت ثلاثة هذا كان افضل جيم. ممكن تلاقي ممكن انك تلاقي فيه اللي هي اشياء عيد الميلاد او هدايا عيد الميلاد الان وصلنا هذا المقطع شباب لا تنسون لايك والاشتراك واحتفال هذا الظهر قدامكم لا تتابعوني اليوم باي باي